Ну що, народ, готові до травневих? Мясо замаринували. Це Чашлыков немає, я не п'ю. Якщо вибирати між життями хвороби, то вибереш життя без умов. Я б отстрілювала їх прямо там. 11 то як вам до 11-го, щоб продовжили? Отлично, можна навіть попозже. Книги, причому такі складні, довгі ці, як вони називаються, багато букв, коротше. Люди, якщо попадуть в метро, перше, що вони зроблять, це почнуть друг друга обіймати. Які плани на Травневі свята? Ніякі. Взагалі? Взагалі. З сім'єю, вдома сидимо. Так, да, розвікаємо дітей. Ні шашликів, ні дачі, ні городів. Ніяких. Ніяких. Взагалі. Ну, на дачу мені дуже далеко їхати, а виходити куди то в ліс не збираюся. Там на балконе шашлыки, нет? Балкона нету. Ты, наверное, сидеть, скорее всего, дома. Либо на велосипедах кататься. Планируем взять велики и просто на озеро впущу. А Зеро. что там на озере? Если... Нормально і спокійно, то ще по пікнічку, пляшечку вина. І на озері при такій погоді дуже чудесно. Порушники, дивіться. Які. Ми, да ми взловживаємо, да, да, да, адмінпорушники. Да. Плануємо, але, чесно, ну, все ж дивимося, наскільки ситуація. вдома? хоч як це не печально, але вдома, ну така ситуація. Ні, як у Данці, ні, ні. Ні, ну, може, на дачу до себе поїдемо, але вона в нас окремо стоїть. Ну, Може, шашлик зробимо. Не знаю. <рес> Поїдемо до батьків на село. Зараз відпустка якраз і будемо сидіти там. А що будете там? Копати город? Чи що будете робити? Може шашлики. Можливо, шашлики, а можливо, в тим копати город. Ми ще щось не придумали такого, але в принципі нічого не можна. Нас пообмежувала влада так, що ви просто будете сидіти вдома. Ні, звісно. Ні, <реш> може, якісь шашлики, щось придумаємо. <реш> Головне, щоб <Только> так ізолюватися. Тільки від Києва, Звичайні плани – бути вдома, святкувати, як завжди. Прогулювати тут, отут свіжим повітрям. Але не, не смажити шашликів, якщо ви про це. І не як це він сказав. Мішастить. Ну, село поїду, на всі напевники. Картошку садити. Сажати. Шашлики будуть? Ну, да, ну, в селі возьми з'їхати, то можна, там ніколи не доведеться. По-перше, нема куди, а по-друге, навіть було куди ми б залишались. Як думаєте, багато людей буде на природі чи ні? Думаю, що так. Своє здоров'я не бережуть дуже сильно. І гроші мабуть. Да. Як можна замінити шашлички, і оце все, ну, мабуть, спілкуванням з рідними? Ну, я постійно в комп'ютері сиджу. <гум> ну, а що ще робити? Либо телевізор, либо комп'ютер включаю. Весняний настрій мати, слухати гарну музику, спілкуватись з гарними людьми і таке інше. Але зараз, коли ніхто не працює, то це і не вихідні. Власне Власне, якщо зараз все перевернулось до гори дривом, то можливо, що свято треба проводити якраз попрацювати. Попрацювати над собою, скажімо, над своїм е світобаченням, над тим, як ти бачиш своїх е близьких людей, познайомитись з ними краще, дізнатися, хто вони такі. Як вам взагалі такі довготривалі травневі, аж до 11-го? Моє травне, я так розумію, що не приділ. Ну, а з іншої сторони, може, там і тайна, а може, не тайна. Не знаю. Ні, не, не свята, ні, роботи найменше вийшли. И у меня четверо детей, представляете? Ну, наверное, потом первая я в психушке буду, наверное, вот так вот как-то. Сумно. Нема Мама... можливості ходить на работу, зарабатывать гроші. Погано только в том в плане, что нет работы. А так есть чем заняться. Фильмы, книги, зарядка утром, такое все. Як воно виникло, взагалі свято, як вихідний день від е, тяжкої праці, яку Господь заповідав людям за те, що вони згрішили. Да? Так це що свято? Це свято – це думати про високе. Це для молоді дуже виклик такий великий, тому що молодь е, зараз привчає до того, що високого не існує. Люди не вчать філософію, літературу, ну так, здебільшого. Тому високе воно дуже низько. Не їдемо на шашлики будемо читати книжки. Судячи з відповідей, більшість сидітиме вдома. Проте реальні цифри тих людей, які вирішили не ламати свої плани на травневі через карантин, ми дізнаємося зовсім скоро. Віталій Володимирович обов'язково скаже про це в Ринкових новинах.